Čaute všetci, na firenom blogu som pripravil článok o sledovaní aktivít konkurencie, merujem sa aj v oblasti organických výsledkov a sociálnym sieťam. Pripravil som tri jednoduché tipy s dvomi bonusmi, takže neváhajte a pozrite si môj článok na firenom blogu. Moje meno je Tomáš Koňak, v PISOCEO pracujem ako konzultant.